<تصفيق> نظریه ریسمان به ما کمک میکنه بفهمیم نظریه مکانیک کوانتوم چطوری با نسبیت عام همخونی داره. این ایده معتقده به جای این چیزهای کوچیک به نام ذره بنیان تغییر ناپذیر طبیعت این حلقه های کوچیک هستند که شاید هیچوقت نشه فهمید اون از چی ساخته شدن، همه چی از اونا به وجود اومده. و جالبترین چیز در این مورد اینه که این ایده وجود ماده و نیروها ها رو توضیح میده و همچنین در مورد خود گرانش ایده های خیلی جالبی داره.